Двісті учасників та понад шість тисяч відвідувачів, за підрахунками організаторів, зібрав протягом двох днів фестиваль домашньої консервації на площі Маяковського у Запоріжжі. Він патріотичний фестиваль, фестиваль родинний. У нас буде тут багато цікавих локацій, навіть таких, яких ми не було до того. Тут біля нас будуть робити зараз аджику молоти і закривати для того. Ми збираємо консервацію від всіх охочих для благодійних потреб для наших воїнів в зоні ООС, а також для інтернатів. Кожен з учасників – це стало його справою, тобто це справді їх бізнес. Вони на цьому заробляють, але при цьому вони ну, підтримують благодійність. Власну продукцію представили учасники з Києва, Дніпра, Тернополя, Закарпаття, Кропивницького, Маріуполя, Слов'янська, Енергодара, Малітополя, Бердянська Токмана, та інших міст і сіл Запорізької області. Продаю я, сири, тому що сладкі... Продаю я незвичайні сири, тому що солодке молоко, пломбірне молоко в таких англо-нобійських кіз – це доволі велика рідкість. Ми купували їх в Україні, але їх тут дуже мало. Я допомагаю пасти кіз татові в селі. Я на полі гуляю з ними. Їх 11. На фестивалі консервації облаштували майданчик волонтери, виготовляли маскувальні сітки для українських захисників. Ми вже сім років плетимо маскувальні сітки для захисників на сході. Ця акція не, не перша і, сподіваюсь, не остання. Ми виїжджаємо в різні міста Запоріжжя, щоб люди бачили, що війна продовжується, що заспокоюватись не можна. І кожний вузлик це якесь життя, яке ми спасли на сьогоднішній день. Ми приїхали з Покрова і попали так на цей фестиваль. Ну враження дуже гарні. от і молодь танцює український стиль. Це пахне Запоріжем, пахне українською. Душою. У другий день фестивалю домашньої консервації відбувся обряд вінчання за дохристиянськими звичаями. Нагадаємо, Олексій Зінченко та Мирослава Марченко офіційно одружилися цьогоріч у березні і тоді пообіцяли зробити це за традиціями якомога більшої кількості народів світу. Другу шлюбну церемонію влаштували 12 вересня. Представники Книги рекордів України робили фото і відеозйомку, фіксуючи кількість присутніх. Весілля це був єдиний раз, коли у хаті не знімалася шапка. Вона в нас наробиста, ще не від кожного шапку ягне. Давай кидай подалі, подалі закинути, хай ще побігає за нею. Голода вигоджується прийняти владу чоловіка над собою. Наречена, вона знаходиться у потайбічному світі, хто виходу заміж. І з цього потайбічного світу її може вивести лише наречений. Існують народні пісні, де наречений співається, що батько не може врятувати, мати не може врятувати, тільки наречений може її з річки до неї витягти. Ми в це ну, віримо, у нас, скажімо так, своєрідне відношення до традиційної церкви, тому цей обряд для нас це дійсно реальний обряд, в який ми віримо. Завжди нашу свою королеву, от, на руках вона для неї це не те, не ще не нове, нерідке. Тому, звісно, буду все життя носити. Сьомий всеукраїнський фестиваль домашньої консервації у Запоріжжі встановив рекорд України – зібрав понад 5,5 тонн консервації для благодійних потреб, повідомили його організатори. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.